ని బో మస్త వార్తా ane naam su che chalo prani bag ma am hu sauthi pehla prani bag ni andar gusva थोड़ा थोड़ा पहाड़ों पप्पा मैं बाई बाई कहता माथी पे तोड़ा થોડાક ઝાડ હતા એને પણ કેળું લીધું પછી એ બે વાંદરાઈને એ બે હસતા હતા वांडराना ए वांडरा पांचरा पछि थोड एक दूर हरण होता हरण ना, ना सिंगडा बहुज मोठा मोठा आता तो पछि ए बे हरण ना सिंगडा मोठा आता आणि ए बे भागन दोडी भागन दोडी करता होता पछि आयो रीच रीच तो उबो उबो थोड़ा पहाड़ी अगर आगे હતો થઈ ગયો અને મારો ભાઈ વિચારતો હતો કે આ જીભરા के थोड़ा, थोड़ा तो हूँ जीराफ अमेट हसता मैं विचार आ જીરાpng જે આ બધું છે કેટલું બધું લાંબુ છે જીરા માળા કરતા કેટલું ઊંચો છે મારું તો આમ કરીને જોવું પડે છે તો પછી હું તો હસતી હતી અંજીરા પણ ખુશ હતો હસતો હતો પછી અમે લોકો આગળ વધ્યા આગળ તો હતો સી સી તો દોહાળ કરતો હતો એવરીટ તેથી તોસ અરે અરે કરું સીતો કરતો તો અને અમે બેય તો છે ને મારા પપ્પાની પાછળ છુપાઈ જઈલા હતા પણ એમાં મારી નજર પડી એક ખિસ્કો ઉપર અને હું તો હસતી હતી ધીમે ધીમે કરીને આમ આમ કરની ને હું તો હસતી હતી અને ખિસ્કોલી તો थोड़ा पहाड़ घो मप्पा बहुज मजा आतीस हिप्पोपोटामस छेने मने मारा पप्पा ने ने बीजे इपवी हिप्पोपोटामस ने इ जूतो होतो अने त्या थोडा थोडा फूल होतान घास पर होती पछि अमे लोको थोडुक आगळ वथ्या पछि तो थोडुक उत्तर आव जेऊ आयु अने त्या बतक खाता क्वेक क्वेक क्वेक क्वेक क्वेक क्वेक बोलता होता बच्चा है एक बे, बे बच्चा क्रीं, क्रीं, क्रीं, क्रीं, क्रीं, क्रीं क्रीं क्रीं क्या जता थोड़ी घास पर तला कई ત્યાં પર થોડી થોડી ઘાસ હતી આડું થવું પડતું હતું તો એને આડી પડીને જોતી હતી पर मने आजू थोड़ी हता और ने पच्छी थोड़ी घास झारप्पा પાણીમાં રમતો હતો પણ છે ને થોડું પાણી મારો ભાઈ ઉપર ગયું તો મારો ભાઈ તો હસવા માંડ્યો थोड़े थोड़ दूर दूर थोड़ा जाता ए थोडा थोडा चकली ओपळ होती एकदम हे तो रंगबे रंगी होती पण मने बहोत शोर लागतो रे केमके आ बधी चकली ची ची ची ची ची ची ची ची ची ची बोलते जरे बोलते जाए એટલે मने शोर लागत होतो आणि मैं तो પોતાने कानच बंद करी नाख्या की जेनाथी इतलो बडो शोर मारा कान मालो जाय के के बंद न जन पप्पा बच्चा शांति आम करता बहार तो अमने थोड़ा, थोड़ा फूल पर पतंगी ए फरी एक वो नारियल जाड़े તો તો મે પળ જોયું પછી જીરાફ જોયું પછી ત્યાં તો એક ગેંડો હતો એના ઉપર એક બગલો બેઠો હતો અમે લોકોએ એ પણ જોયું પછી એક નાનકડું નાનકડું સસલું તો અમે લોકોએ એ પણ જોયું પછી અમે લોકો પોપટના ઘેર જતા રહ્યા વાર્તા પૂરી આ વાર્તામાંથી શું શીખવા મળે કે અમને પોતાના મમ્મી પપ્પા સાથે फरवा ग एकदम आ रीते ત્યા હું એકદમ આવૃત્તિ જ બસ મઉ બેસીને બધું જોતી હતી કે શું દેતી તું ખબર છે તને શક્કરબાગ અમે લોકો શક્કરબાગમાં ગયા અને બધું જોયું પછી અમે લોકો ગેર આવતા રહ્યા વાર્તા પૂરી તમને મારી વાર્તા ગમી જો ગમમી હોય તો મારી ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરી દો મારી ચેનલ નું નામ સ્ટોરીઝ બાય તનવી વાર્તા પૂરી